<تصفيق> يا وطني متى الناس سترضى لماذا اليوم صار الموت فرضا ولم نبخل عليك باي شيء ومن دمنا جرى الشريان نباطا فحتى ذا الهواء غدا شحيحا وفوق الأرض أفئدة تنظا وبحر غادر نصب اتفاقا ومزديا بذي الارواح امضى فلا في الجو لا في البحر عشنا كذا في البر خير الناس افضى ونسأل كيف متنا نحن لسنا بحرب او بقفر او بفوضى، يا وطني قرابه توالت من اهالينا، ولم ترض السلام لنا لك، يا وطني دعوت الله ان يهديك، اني انت اني انت <تصفيق> <موتك> <تصفيق> يا موتي موتك يا وطني قرابي طارت